Milli Məclisin Deputatı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Allah Şüçür Paşəzadənin qudası Hacı Qalib Salahzadə qalmaqalı müsahibə verib və bu müsahibə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevriləb. Beləkə, Qalib Salahzadə qeyd edib ki, başarılar Mehriban xanımı öz anası İlham Əliyev isə öz atası kimi görürlər. Stat, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Qarabağ problemini cənab prezident İlham Əliyev öz Bu, mənim qətəviçimdir. Meyriban xanım isə Elham Əliyevin həyat yoldaşıdır, övladlarının anasıdır. Bu, aminin özü belə cənab prezidentə bir güc verir. Meyriban xanım başı-camatı arasında böyük hörməti var. Meyriban xanımın bu hörməti təkcəviççi prezident kimi deyil, həm də Azərbaycanın anası qadın olduğu üçündür. Mən tam səmmi deyirəm ki, Mehriban xanım Əliyevə evdar qadın olsaydı, belə yenə də indiki ölmətini Bakılılardan görəcəkdir. Bakılılar, Mehriban xanımı öz anası, İlham Əliyev isə öz atası kimi görürlər. Təkcə Bakı zamanı deyil, bütün Azərbaycan xalqı İlham Əliyevə və Mehriban xanımı çox istəyir. Statın sonu.